هذه الشيلة من كلمات الشاعر أبو سعود أداء محمد غانم كفو كفو كفو خريجه يا بلد الكفو كفو كفو كفو خريجه السنين تحلى <تصفيق> يا فخر اليوم رجلة الظهر، ليك قسم التقنية، ليك قسم التقنية، لاتهاني الوالدة كل تهاني والي القمر، قمر، قمر، قمر، رقية من بعد الصبر، اسمك توصل حتى القمر، اسمك توصل حتى القمر، نزهتك شعار، نزهتك شعار، والعادي لبوك فخري له، لاعي كرمهم مرجلة، معروف في محدٍ يا معروف في محدٍ يا فخر الشعر منه من بلد واحنا في نفتخر كل الخوايق والبلد كل الخوايق والبلد رقدت رقدت رقدت رقدت رقع جهل القمة رقدت على القمة بنات والمجد فيها يفتخر والمجد فيها يفتخر حلمي تحدد ومخلوشاتنا كبر الصروف مجدك على كفو كفو كفو كفو خريجه يا كفو, كفو كفو كفو كفو خريجه يا بنت الكفو، تحلى السنين بخروجه، تحلى السنين بخروجه وعسىها تحلى للأبد، عسىها تحلى للأبد، رقية يا رمز الفخر اليوم نجمت للظهر، خريجه قسم التقنية، خريجه قسم التقنية، كل التهاني الواليده، كل التهاني الواليده، قمر قمر ما زادك شعار وما زادك شعار وما يعادي لبوك فخر له لاعب كرموا المرجله معروف ما حدا يا جهاله معروف ما فخرك وذخرك والسند فخرك وذخرك في ألحان الشعر الشعر مده مندهر واحنا في فخر كل الخوايا رقدت رقدت رقدت رقة يا اهل القمه ارتقت مجد على القمه بنات والمجد فيا يفتخر والمجد فيا يفتخر حلمي تحدف والطموح لشبك كبار الصروف مجد على القمه يلوح ما حدا الهدف لك يوصل ما حدا الهدف لك يوصل يا جعل لكن الأقدام الآن وحصرياً